یو کے لا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کے اندر مر جائے تو اسے قومی فنرل دینا لازمی ہے سو so یو کے قوانین کے مطابق اجازت نہیں ہے اب کیا بندہ مرنے سے پہلے فرشتے کو واٹس اپ کر کے گئے کہ میری جان باہر نکلنے کے بعد نکالنا یا پھر تب تک وہ سائیکل پر پارلیمنٹ کے باہر اس بندے کو ڈھونڈتا رہے کہ سر باہر آئیں گے تو ان کو بٹھا میں آسمان پر لے کر جاؤں گا مطلب یہ کیا قانون ہوا یار اس کی